ما هو تفسير قول الله تعالى؟ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله لأن بعض الناس يفسر النفاق الذي في الآية بما يعيش المسلمون الآن من سوء المعاملة ونقص في الدين لا مش المقصود القول الله تعالى الأعراب جمع أعرابي وهو الذي يسكن البادية وهو الذي يسكن البادية شنو هي البادية؟ أن يعيش الإنسان وحده في بادية تتلقى واحد هنا، واحد هي واحد هي يعني ما واحد الحاضرة. ما مكونينش واحد العلاقة اجتماعية. تيكون الانسان عايش بوحدو، هو وأسرته في البدو، في العراء، في الفلوات، في الفضاء. يعني كيكونوا هاد الأعراب، قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا. يعني هما أشد الناس كفرا، أكثر الناس كفرا هما الأعراب. لأن تيكون فيه واحد البداوة وتيكون فيه واحد الجفاء تكون فيه واحد القسوه وتتكون فيه واحد الشده وتتكون فيه واحد الغلضه علاش حيت ما محتكش حيت هو ما محتكش بالناس ملي يكون ما محتكش بالناس يعني تيكون جافي وتيكون قاصح في الكلام دياله لذلك شوف كانوا تيجيوا الاعراب عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتدخلوا المسجد وتلقاو النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه وتيجي يقول لي ايكم محمد شكر فيكم محمد؟ هذا خطاب ما يمكنش يديروا شي واحد من اهل الحاضره. ولا مثلا نشوف هذاك الاعرابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام هذا راه سلم دخل سلام. وجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وناضل تما في المسجد وتيبون. حتى هم الصحابه به رضي الله عنهم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالاعراب تتكون فيهم واحد واحد الجفوه واحد القسوه شوف طليحه الاسدي مشي طريحه الاسدي. عيينه بن حصن الفزاري. عيينه بن حصن قال لك كان فيه من جفاء الاعراب، كان كان فيه ذاك الجفاء ديال الاعراب. شوف يدخل يدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين ويقول له ها يا ابن الخطاب والله لا تعطينا الجزل ولا تحكموا بيننا بالعدل. فهم عمر ان يؤدبه باش يعلموا الصواب ويعلموا الاداب. فقال له ابن اخيه الحر بن قيس ولد خو آه هذا عيينه بن حصن الفزاري. قال له يا امير المؤمنين ان الله عز وجل يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. يعني شوف شوف الناس القاريين كيفاش كيفاش دار المقدمه وصوبها. قال له راه الله تعالى تيقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقال لي شتي هذا راه من الجاهلين يفوتوا اعرض عنها قال لك فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند عند كتاب الله وكان وقافا عند كتاب الله فالاعراب فيهم هذيك الجفوه هذيك الجفوه كتخليه يكون معاند لا يقبل الحق ولا يخضع له ما تيقبلش الحق وما تيخضعش للحق لذلك قال الله تعالى اشد كفرا زيد ونفاقا قاعل الاعراب تغلب كينافق ما معنى ينافق تيبين لك راه مسلم هو في الواقع في الداخل ديالو ما مسلمش هذا هو النفاق، النفاق العقدي. واجدروا ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. يعني هما احق الناس بالجهل. تيكونوا بعاد لانه بعاد على المجالس. ما تجلسوا حد، ما كيتعلموا من حد، ما كيستمعوا العلم، وأنو عايشين في الباديه، لا يعرفون شيئا. هذا هو المعنى ديال الايه. والاعراب هنا راه ماشي هما العرب. يعني كا اللي ما بين اعرابي وعربي. لا. الاعرابي هو الذي يسكن الباديه ماشي هو العربي فالعربي العربي هذا در عام قد يكون عربيا يسكن الحاضره وعربيا يسكن الباديه فهذا العربي الذي يسكن الباديه هو اللي تنقول له اعرابي هذا هو معنى الايه والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك